Банк заблокував рахунок підприємця, а також заблокував всі кошти на цьому рахунку. В цьому відео я хочу тобі розказати про практичну ситуацію, із якою звернувся клієнт до мене, та як ми із нею виходимо. Тобі це відео може бути корисне тим, що ти, переглянувши це відео, зможеш не попасти в аналогічну ситуацію. Тому обов'язково переглянь це відео. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору повністю побудувати правильний їх бізнес, а також його обслуговувати, ну і в разі чого закрити цей бізнес Якщо тобі цікаво отримувати актуальні юридичні консультації на цю тему, підписуйся на мій канал, це повністю безкоштовно. Також в оплатному режимі я можу тебе в індивідуальному порядку проконсультувати, а також надати певні послуги. Контактні дані є тут на відео або на моєму сайті. Я знаю, що багато глядачів мого каналу здійснює бізнес без реєстрації. Також багато глядачів мого каналу планують відкривати власний бізнес і думають, як правильно зареєструватися. В цьому відео я розказую про практичну ситуацію того, як мій клієнт працював без реєстрації та, власне, до яких наслідків це дойшло. Ситуація була наступним чином. Особа майже півроку працює як незареєстрований підприємець та реалізує товар. Власне, за цей товар особа отримувала кошти на картку банку. В суму цих коштів, які отримувала особа, включені були як ціна за товар, так і, власне, маржа на цей товар, тобто чисті витрати та чисті доходи. Разом оборот особи постійно ріс. З юридичної точки зору виглядає так, що особа займається підприємницькою діяльністю, оскільки систематично отримує грошові кошти на власну карту. Крім того, ці кошти отримуються від різних людей, а не від родичів. До речі, на моєму каналі вже є відео, що означає вести бізнес в Україні з юридичної сторони та із чим зіштовхуються зареєстровані підприємці. Обов'язково перегляньте відео та дізнайся, в чому взагалі суть. Власне, у зв'язку з тим, що в мого клієнта ріс оборот, Протягом певного часу він перевищив 150 тисяч гривень в місяць. Цей оборот були включені, як я вже казав, його витрати та чисті доходи. В зв'язку з тим, що сума загалом сягала понад 150 тисяч, банк провів автоматичний фінансовий моніторинг для того, щоб встановити походження цих коштів. Власне, на підставі проведення фінансового моніторингу банк повністю заблокував кошти такої особи, а також відмовляє йому в відкриті нових рахунків та в обслуговуванні. Станом на зараз особа не може ні зняти кошти, ні поповнити свою картку. Крім того, скорі за все, банк повідомить податково про те, що був Такий суттєвий рух коштів, відповідно, податково прийшле податкове повідомлення рішення, згідно якого особу зобов'яжуть сплатити податки за неоприбутковані кошти. З однієї точки зору, здається, що для того, щоб вирішити всю цю ситуацію, потрібно просто піти в інший банк, відкрити рахунок в ньому і все. Без ніяких проблем можна працювати далі. Але з іншої точки зору, коли ви вже реально побували в такій ситуації, то... В принципі, стає досить страшно працювати далі без реєстрації, не сплачувати податки, тому що, в принципі, досить складно передбачити, які податки треба буде заплатити, якщо працювати без реєстрації, до якої дальності можуть притягнути, і взагалі санкції досить страшні. Власне, саме тому, порадившись і провівши консультацію зі мною, клієнт прийняв рішення зареєструвати фізичну особу підприємцям, а також розробити повний пакет документів для правильного ведення своєї діяльності. До речі, на моєму каналі є відео Топ-7 помилок фізичних осіб-підприємців. Я рекомендую всім переглядати це відео для того, щоб працювати як ФОП і не робити цих типових помилок. Тому обов'язково йти переглянеться відео і уникне штрафів від контролюючих органів. Крім того, в конкретно цій ситуації потрібно знати одну важливу перевагу товариства з обмеженою відповідальністю. У зв'язку з тим, що власне кошти і взагалі майно юридичної особи воно є відокремлене від його засновника, то коли блокують всі рахунки засновника, кошти і будь-яке майно товариства, як відокремлені юридичної особи, не блокуються, і бізнес може продовжувати працювати. Тому інколи досить актуально реєструвати саме товариство з обмеженою відповідальністю, а не фізичну особу підприємця тому що кошти фізичної особи підприємця і фізичної особи вважаються, по суті, одним і тим самим. Заблокують гроші власника, автоматично заблоковані гроші і фізичної особи-підприємця. Тому також додатково переглянь відео про всі переваги, ну і також недоліки товариства з обмеженою відповідальністю. Я теж зняв про це відео, запрошую переглянути. Якщо тобі потрібна індивідуальна юридична консультація, я завжди на зв'язку, Контактні дані є тут на відео або на моєму сайті, можеш сконтактуватися. Також обов'язково пишіть коментарі під цим відео, я зазвичай відповідаю на всі питання, що вас цікавлять. Став цьому відео лайк, підписуйся на канал, розказуй друзям про мій канал та це відео, а також переглянь інші відео на моєму каналі. А там досить багато цікавого для підприємців та тих, хто хоче стати підприємцем.